નામ હું બીએ નાઇટ્રોજન મોજન સમજે તેમજ નાઇટ્રોજન ચક્ર ની પ્રક્રિયા કટ અને જેમ જ કલર મોટર કલર અને સ્કેચ પેન જેવી વસ્તુઓ આવશ્યકતા રહે છે ત્યારબાદ આપણે મોડ્યુલ બનાવવાની રીત વિશે જોઈએ તો સૌ પ્રથમ એક કલ 40 સેન્ટીમીટર લંબાઈ અને 18 સેન્ટીમીટર પહોળાઈ ધરાવતું એક પટ્ટો લેવાનું ત્યારબાદ ટેના કટર વચ્ચેના ભાગમાં 18 સેન્ટીમીટર પહોળાઈ અને 40 સેન્ટીમીટર લંબાઈ ધરાવતા બે ટુકડાને સમાંતર લગાડવાના અને તેના આગળના ભાગ ઉપર તેના કરતા અર્ધ ભાગનું એક પટ્ટો કાપી અને તેને ત્યાં સમગ્ર કરવાનું રહેશેનો ખર્ચ સિત્તેર ત્રણ રીતે નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન વનસ્પતિ છે एजाोबियम एंड एजोटोबैक्टर ये बैक्टीरिया छे ये नाइट्रोजन वायु को पसंद न उपयोग करे छे और बिना बदला अमोनिया तथा चारों और नाइट्रेट और नाइट्राइट में चारों छे ये मुक्त करे छे और ये चारों छे इन्हें उपयोग वनस्पति कोना पोषण वाते करे छे अब दूसरी ये थारे वातावरण में विलीयित है छे के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बने देगा छे देगा बताए के नाइट्रिक ऑक्साइड बने छे और आ नाइट्रिक ऑक्साइड पानी में द्रव्यता है द्रव्यता है के जमीन પડે કે અણુઓમાં રૂપાંતર કરી નાખે છે તેનો ઉપયોગ વનસ્પતિ સિદ્ધિ રીતે કરી શકે છે તો આ અતિત્રણ એક નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન જમીનમાં કરવાની હવે હવે વાત એ છે કે જમીનમાં રહેલો નાઇટ્રોજન હાઇડ્રોજનના સ્વરૂપો છે એ હવે વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજન વાયુ તરીકે મુક્ત થાય તો કે કેટલા બેક્ટેરિયા છે એ બેક્ટેરિયા છે વાકે સુડોમુનાસ અને નીલ હરિત લી જે નાઇટ નાઇટ્રાઇટ્સ અને નાઇટ્રેટનો ઉપયોગ કરી અને શોષણ માટે ઉપયોગ કરી અને વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજન વાયુ ને મુક્ત કરશે આમ આ ચક્ર છે એ ચાલ્યા જ કરે છે